Това е много Метал, Метал. А, а тук има за Не за свърла, А тук заби... вече става страшно прецизно Виждаш как се променят числата Те отговарят на то, че въртящ момент това с ньютон метри или не? Принципно би трябвало да си в нюта метри. Само не знам дали са половинки или... Да. До, до колко може да стигам са? До пе. Тогава е директна предавка. Обаче в ме...